Θα συζητήσουμε για το χάσμα μεταξύ υπαίθρου και πόλης. Ο πατέρας μου είναι από την Έδεσα και ήταν ο μοναδικός από όλη του την παρέα, ο οποίος έφυγε πρώτα στην Ιταλία, στην Πολόνια και μετά έμεινε στη Θεσσαλονίκη, όπου που ερωτεύτηκε τη μητέρα μου, ήταν ένας ερωτικός μετανάστης. Τα παιδιά όμως όλων σχεδόν των φίλων του μετανάστευσαν. Δηλαδή κεντρική, από την κεντρική παρέα ήταν ο μοναδικός αλλά από την παρέα των παιδιών που ήμασταν σχεδόν όλοι άφησαν την έδεσσα, το οποίο δείχνει ένα, μια τάση που φαίνεται να επαναλαμβάνεται και σε πολλές άλλες πόλεις, Θα βλέπουμε νέο κόσμο να αρχίζει να, να αφήνει την ύπεθρο. Και θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε γιατί γίνεται αυτό, αν υπάρχουν καλές πρακτικές για, το ανα, για να το αναστρέψουμε. Και έχω ε, μαζί μου τέσσερι πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπου που θα μα δώσουν και θεωρητική και πρακτική γνώση. Και θα ξεκινήσω πρώτα από τον Βίρον Κοντζαμάνι, αφυπηρετήσα καθηγητή δημογραφία. Σκίστε σε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, δημογραφικά προτάγματα στην έρευνα και την πρακτική στην Ελλάδα. Και συζητούσαμε πριν έρθετε όλοι μέσα ότι έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό ενεργά οικονομικού πληθυσμού στην ηλικία, ηλικιακή ομάδα 20 έω. 64 ετών. Τι δείχνουν τα αποτελέσματά σα, γιατί γίνεται αυτό και πόσο μα απασχολεί, ε, Πριν απαντήσω στο ερώτημα, θα κάνω μια μικρή εισαγωγή. Η χώρα μα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά αστικοποίηση στην Ευρώπη. Δεν είναι όμω από αυτέ που είναι οι πλέον αστικοποιημένοι. Ε, το τίτλο τη συγκρηματική συνεδρία είναι Αντιμετωπίζουμε το χάσμα μεταξύ πόλης και υπαίθρου. Θα κάνω μια διαφοροποίηση τώρα. Ε, η χώρα μα έχει ένα ποσοστό, 80% του πληθυσμού του που είναι, είναι στι αστικέ περιοχέ και ένα 20% αυτό που λέμε έξω από τι αστικέ και τι περιαστικέ περιοχέ. Εκείνο όμω που χαρακτηρίζει τη χώρα μα περισσότερο, που σημαδεύει τη χώρα μα περισσότερο από τι άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το εξή: ότι έχουμε δύο μεγάλε μητροπολιτικέ περιοχέ, αυτέ των Αθηνών και Θεσσαλονίκη, οι οποίε συγκεντρώνουν το 50% του πληθυσμού σε ένα πολύ μικρό μέρος της επιφάνειας, δηλαδή γύρω στα 3% της συνολικής επιφάνειας. Δηλαδή δεν έχουμε μονάχα μία αισθητικοποίηση, έχουμε μία υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στο χώρο, σε ένα πολύ μικρό κομμάτι τη επιφάνεια έχουμε συγκεντρωθεί πολύ αυτό πρακτικά. Είναι. Και αυσίριο, σαφώ, στην υπερσυγκέντρωση στι δύο περιοχέ που σα είπα, Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκη και Αθηνών. Και από εκεί και πέρα έχουμε πέντε πόλει, γύρω στι 150.000 και έχουμε μια πλειάδα μια μικρών αστικών κέντρων. Τα οποία, το χάσμα που υπάρχει δεν είναι ανάμεσα στα μικρά αυτά στην κέντρα και στην υπεθρό του και στην εσωχώρα στο... του. Το χάσμα που υπάρχει είναι ανάμεσα στι δύο μεγάλε τη Περιοχές, τις τέσσερις μεγάλες πόλεις που έχουμε και στις υπόλοιπες και αστικές περιοχές, μικρά αστικά κέντρα και στον υπέθρο χώρο. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας του πολιτικού και οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης μεταπονομικού, μετα, το, μεταπονομικού, το οποίο... Δύσκολα ανερείται, όσα θα δούμε ότι συζητήσει γίνεται το δύσκολο να ανερείται σήμερα. Είναι, είναι αποτέλεσμα επίση τη μια εσωτερική μετακίνηση μετανάθεση που χαρακτηρίζει τη χώρα μα από το δεκαετία του 50 μέχρι το 2010 μέχρι και την κρίση, που είναι η εγκατάληψη του εξωστικού χώρου, του ύπαθρου χώρου και συγκέντρωση των αστικών χώρο και κυρίω τι δύο μετροπολιτικέ περιοχέ. Είναι αποτέλεσμα τη εξωτερική μετανάστηση δεκαετία του 60 και του 70, στον βαθμό που σχεδόν 800.000 έφυγα. Ένα μεγάλο κομμάτι στο οποίο και γύρισε. Στην τελευταία ανάλυση, δεν γύρισε στον τόπο καταγωγή του, αλλά συγκεντρώθηκε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι αποτέλεσμα τη μετανάστευση που είχαμε τι δεκαετίε του 1990 και του 2000, τη οικονομική μετανάστευση, όπου ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτών των αλλοδαπών, των οικονομικών μεταναστών που καταστάθηκαν στη χώρα μα, καταστάθηκαν σε, σε αυτό που απα, α, α, α, λέμε τον κύριο αναπτυξιό άξονα της χώρας μα, ανάμεσα πάτρα, Αθήνα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη. Και ταυτόχρονα έχουμε και την κρίση, η οποία ανέκοψε τα, προ... τα θέματα, την κινητικότητα από την ύπεθρο σε... στα μεγάλα στις κέντρα και δημιούργησε δύο αντίστροφα ρεύματα, τα οποία, αυτό είναι που το χαρακτηρίζω τώρα, θα τα δείξει και απογραφή τι γίνεται, είναι αυτό που είναι τη της επιθετικής, της δημιουργικής επιστροφής στον χώρο και τη αμυντική επιστροφή στον ύπεθρο χώρο. Τι σημαίνει αμυντική επιστροφή, Έχετε μια σειρά άτομα και οικογένειε μεγάλη ηλικία, σχετικά γύρω, γύρω από τη σύνταξη, γύρω από τη σύνταξη, γύρω από τα 55-65, λόγω τη κρίση και τη αδυναμίας επιβίωση στα μεγάλα αστικά κέντρα, επιστρέφουν στο χώρο καταγωγή του. Και έχετε μια σειρά νέου επίση, οι οποίοι, είναι αυτό, αυτό είναι το τμήμα τη παθητική μετακίνηση, επιστροφή στον ύπεθρο χώρο, και από την άλλη έχετε μια σειρά νέου οι οποίοι επιστρέφουν. Στο μυθικό ή στον πραγματικό χώρο καταγωγή, δηλαδή που καταγούνται οι παππούδε οι γονεί του, για να δημιουργήσουν σαν αντίβαρο στην κρίση. έχουμε με την κρίση έχουμε μια τάση στα... Στα... αναστροφή των πρώτων ρευμάτων. Το οποίο όμω, αν δεν υπάρχουν πολιτικέ οι οποίε θα ενισχύσουν αυτό και με επιστροφή και κυρίω αυτό που αποκαλώ λίγο το, την δημιουργική κινητικότητα, δεν πρέπει να αλλάξουν ριζικά τα πράγματα. Ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με την υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στον χώρο τη δημιουργία δύο τεράστιων μετροπολιτικών περιοχών, έχουμε στη χώρα μα, όπω και στι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε, μια έντονη γύρανση. Τι σημαίνει βασικά αυτό. Είναι ότι οι ηλικιωμένοι και σαν πλήθο και σαν ποσοστό αυξάνονται όλο και περισσότερο και ταυτόχρονα αυτό που λέμε είναι σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε, όμως, από εκεί πέρα ένα θέμα το οποίο δεν το συζητάμε καθόλου, το οποίο έχει σχέση με τον υπαίθρο χώρο, που είναι το χαμηλότερο του εθνικού επίπεδου. Δηλαδή, μας δώσω ένα νούμερο για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Η χώρα μας σήμερα στο εθνικό επίπεδο 22%, 23% 65 χρονών. Το 2050 θα είμαστε γύρω στο 1 τρίτο, 33%. Όμως σήμερα ήδη στη χώρα μας έχετε γύρω στους 10 νομούς όπου το ποσοστό των άνω των 65 χρονών είναι ήδη πάνω από 30% και το οποίο σε 10-15 χρόνια θα είναι γύρω στα 40 με 50%. Δηλαδή έχετε ένα κομμάτι νομών στην υπηρετική, κυρίω Ελλάδα, κυρίω ορεινών και ημιορεινών, με πολύ μικρά αστικά κέντρα, όπου σε λίγο, σε μια 15 ετία, θα έχετε 4 ή 5 στους 10 πάνω από 65 χρονών, και ένα στου τρει ανάμεσα σε αυτού, πάνω από 85 χρόνων. Δηλαδή, έχετε μια γύρανση του ύπεθρου χώρου που είναι πολύ πιο έντονη από ό,τι είναι τα αστικά κέντρα. Συμπερασματικά, αυτό που λέμε ύπεθρο στο έξω, από αστικά, χάνει πληθυσμό, γυράσκει με μεγάλη ταχύτητα και μπαίνει ένα ερώτημα όσον αφορά τη δυνατότητα αναστροφή αυτών των τάσεων, στο βαθμό που, όταν έχετε χώρου, και κυρίω στον ύπεθρο χώρο, επαναλαμβάνω και στην ηλικιωτική Ελλάδα, η οποία έχουν ένα στου δύο, σε λίγο θα έχουν ένα στου δύο πάνω από 65 ετών. Ωραία. Οι δυνατότητε αναζογώνηση αυτών των χώρο, επομένω προσέλκυσης νέων ανθρώπων ταυτόχρονα και συγκράτησης των νέων στο χώρο, είναι εξαιρετικά δύσκολες αν δεν υπάρχουν μέτρα εξαιρετικά μέτρα πολιτικής τα οποία θα επιτρέψουν να αναστραφούν αυτέ τι τάσει. Δεν είμαι καθόλου όσον αφορά την άστο φωντάσεων. Είμαστε μια χώρα η οποία. Δεν είχε πολιτικές όσο αφορά τις χωρικές και αναπτυξιακές πολιτικές. Επομένω έχετε μια απαξίωση του χώρου, μια εγκατάληψή του, μια γύρανση του και ταυτόχρονα η ψηφιακή επανάσταση ενδεχομένως θα μπορούσε να συμβάλλει στο στην, στην άμβληση της απομόνωσης, αλλά από μόνη της δεν μπορεί να λύσει κανένα θέμα στο βαθμό που αν δεν έχετε υπηρεσίε, υγεία, παιδείας, πρόνοιας και ταυτόχρονα δεν έχετε ένα κρίσιμο μέγεθο πληθυσμού στη χώρα μα σε μια σειρά περιοχέ. Και όταν λέω κρίσιμο μέγεθο πληθυσμού, δεν μιλάω μόνο για απόλυτα μεγέθη, μιλάω κρίσιμο μέγεθο νέων ανθρώπων, παραγωγικών ηλικιών και έρχομαι. Είναι πολύ δύσκολη η αναστροφή όλων των τάσεων, επομένω οδεύουμε σε μια περαιτέρω εγκατάλειψη του υπαθρού ο οποίο θα είναι ένα γυρασμένο χώρο, πάρτινγκ σε εισαγωγικά, το λέω κινικά για οι οποίοι θα έχουν πολύ περισσότερα προβλήματα από ό,τι έχουν σήμερα, στο βαθμό που οι υποδομές και τα δίκτυα τα οποία υπάρχουν για την τρίτη ηλικία και την τέρατη ηλικία, πόσο ήδη στον αστικό χώρο είναι πάρα πολύ προβληματικά, πόσο μάλλον στον ύπεθρο ε, χώρο. Επομένως, ε, εδώ μπαίνει ένα θέμα το οποίο είναι αναστροφή όλων των πολιτικών που είχαμε τα πολεμικά. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τελευταία, στο τελευταία, τα δύο-τρία τελευταία χρόνια έχει συνειδητοποιήσει αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει όχι στην Ελλάδα, μόνο και σε άλλες περιοχές. Υπάρχουν προ... κάποιες προτάσεις, κάποια προγράμματα στην Ισπανία όσον αφορά για... Για... για την αναστροφή αυτή. Δηλαδή, τι σημαίνει αναστροφή. Εγκατάσταση νέων δυναμικών ανθρώπων στην... στον ύπεθροχώρο. Εντάξει, ε, αν δεν, γίνουν... δεν υπάρχει κανένα μέτρο, η κατάσταση είναι. Κόκκινο, χαριστρωμένο με την κακή έννοια. Οπότε, έχουμε εγκατάλειψη, περαιτέρω εγκατάλειψη του υπετροχώρου και ταυτόχρονα συνέχιση υπεσυγκέντρωση στα μεγάλα αστικά κέντρα, βασικά στι δύο μετροπολικέ περιοχέ. Πράγμα που σημαίνει ότι με την κλιματική αλλαγή που έρχεται, τα προβλήματα τα οποία θα γνωρίσουν αυτέ οι δύο περιοχέ, δηλαδή Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, θα είναι πολύ πιο έντονα από αυτά που γνωρίσαμε, που έχουμε την εμπειρία του παρελθόντο. Και από την μεριά, η συντήρηση του περιβάλλοντο έξω από αυτά τα δύο κέντρα, εντάξει που απαιτεί και ανθρώπινου πόρου, δεν θα υπάρχει και είναι μια ακόμα απαξίωση αυτό που λέμε του φύση και του... μια ένταση του λεγόμενου οικολογικού προβλήματο. Για απάντησε ήταν πιο ενδιαφέρουσα από την ερώτησή μα. Γιαπάσει. Επομένω, μόνο έχουμε σε αυτό που σα λέω όταν έχετε εγκατάληψει. Δεν έχετε ζωντανέ δυνάμει σε ένα πολύ μεγάλο μέρο τη ελληνική επιφάνεια, νέου ανθρώπου και έχετε μια υπερβολική γύραση και μια μείωση του πληθυσμού. Έχετε πολύ λίγε πιθανότητε να κάνετε κάτι και να αναστρέψετε αυτή την υπόθεση. Και όσο το αφήνουμε και προχωρεί, τόσο πιο δύσκολη θα είναι η, ανα, η ανα, αναστροφή των τάσεων της τελευταίων 20 δεκατιών. Μην ξεχνάτε, έχουμε στη χώρα μας και μια διευτερότητα και τελειώνον, μην μονομολισθώ. Στην χώρα μας, το μοντέλο της ανάπτυξης, το, μετα... το μεταπονεμικό στρίζει το εξής. Ε, Σε μια ανωδική κοινωνική κινητικότητα, μέχρι το 2010 τουλάχιστον, δεν υπάρχει πλέον, η οποία στρίζει σε δύο, σε δύο, σε δύο Πρώτον όλο και περισσότερα τυπικά προσόντα, δηλαδή υπερεκπαίδευση σε εισαγωγικό και εγκατάληψη του, του μικρού τόπου καταγωγισμού, εγκατάσταση στα μεγάλα αστικά κέντρα και βασικά στα μετροπωτικές περιοχή αυτοί και Αυτό είναι το κυρίαρχο μόντερο στη χώρα μα, το οποίο λειτουργήσε μέχρι και την κρίση. Δηλαδή, θέλω, θέλω να αλλάξει την κοινωνική σας θέση, θέλει να, να, να, να προοδεύσετε σε εισαγωγικά. Πρέπει να σπουδάσετε, να σπουδάσετε, να σπουδάσετε και μετά να εγκαταλείψετε το χώρο σας για να πάτε στην Αθήνα Θεσσαλονίκη, Ανανονίκης στις δύο μεγαλύτερες πέντες μεγαλύτερες κέντρα. Αυτό το μόνο σταμάτησα μεν, αλλά οδήγησε στο πάνω όπως έχω πει, στο ότι είμαστε κατά 80% στα αστικά κέντρα, 60% σε δύο μετροπολιτικές περιοχές, σε λιγότερο από 3% της συνολικής επιφάνειας. Ό,τι λέει, λέει. Ευχαριστούμε πολύ θα σα παρακαλέσω να προσπαθούμε να ολοκληρώνουμε τι ομιλίε στα 6-7 λεπτά. Εγώ θα κάνω τι επεμβάσει μου, ίσω θα νομίζω μια χαρά, <laughs> τις επεμβάσεις μου για να μπορέσουμε μετά να δώσουμε χρόνο και στο κοινό. Θα ταξιδέψουμε στη Βουλγαρία και θα πάμε τώρα στο Γκάπροβο. Εκεί η Σεβιταλίνα Νέκοβα θα μπορέσει να μα πει ως Γενική Διευθύντρια Εκπαίδευση και Κοινωνικών Υπηρεσιών στο Δήμο πώ κατάφερε η πόλη να πάρει ένα πολύ μεγάλο βραβείο το Green Leaf Award για το 2021 και αν αυτή η πράσινη ανάπτυξη προσπαθεί να φέρει κρατάει νέο κόσμο στην πόλη σε mm -hmm. the floor is yours hello. hello nice to meet all of you and thank you for inviting me uh, I would like to start with this that Gabrovo is my hometown and I work for it So I'll tell you briefly about the city. Um, the city is uh, situated in the central part of Bulgaria along the Antara River. It uh, has uh, 65,000 uh, inhabitants, the municipality, and the city itself, uh, 60,000. Surrounding villages are 131 and the territory uh, the municipality occupies is 555,000 square kilometers. So we don't have um, expressed rural uh, areas, we are not agricultural region, we are mountainous. Uh, more than 50% of the territory is occupied by forests, uh, two national parks, uh, Uh, part of the territory, near to the um, uh, city is a mountainous resort area, a favorite place for hiking, mountain biking, skiing, etc. Our city emerged in 12th century uh, with uh, the time it proliferated as a center of crafts, trade, uh, economic center, uh, center of educators, uh, many Uh, politicians, scientists, writers uh, emerged from Gabrovo. I'm sure you've heard about Christo, who wrapped the buildings around the world. Um, in the formation of new Bulgarian state, uh, many new things happened for the first time in Gabrovo. First secular school was opened here. The first uh, factory production started in Gabrovo. The first electrical bulb was lit here. And so, a century ago, the city was called Bulgarian Manchester. Uh, through the years, no matter what the political uh, government uh, of the Bulgarian state has been, <coughs> the city managed uh, to keep its industrial profile and uh, uh, to be a center of industry, uh, technology and innovations. Uh, so the spirit of Gabovo, uh, besides this uh, characteristic, is also the sense of humor, self-irony, and mockery, because we mock ourselves that we are thrifty and stingy, and we have a house of humor and satire, and an annual carnival that attracts thousands of people. So this is briefly, but uh, in the last decades, it's already a second decade, the local authority tries to bring the city into the European path of development uh, and we think that we succeeded in many aspects as uh, the economic and social indicators are stable. The region GDP in the north-central north part of the, the country, I think we are the first with GDP per capita. Um, we have uh, solid uh, SME structures, some of them implementing innovative solutions. Uh, we are leaders at national level in EU funds absorption. And um, we have a structured educational system with technical university which uh, develops uh, competencies in the engineering uh, domain and uh, it has center of competencies and pure technologies and tries to work in relation with the business. We have a system of social services that covers uh, all the residents including the villages. Uh, for these efforts in 2021, we were awarded with the prestigious uh, European Green Leaf Award of the European Commission, and also for the uh, achievements in the entrepreneurial domain, the European Entrepreneurial Region of the Committee General of the Committee of the Region. Uh, the local administration tries to be proactive. We are represented in the committee of the region, in the convenant of mayors, in the Green Leaf Network, in the UNESCO Creative Cities Network. And so what we have uh, achieved in energy efficiency, the first passive building some years ago was, uh, for Bulgaria, was um, in a kin one of our kindergartens. Uh, we retrofitted, managed to convince the residents to retrofit their buildings and uh, more than 50 buildings are retrofitted and the owners are now willing to continue with this uh, policy for energy efficiency. We introduced uh, energy efficiency street lighting and uh, our new focus is energy cooperatives but it's just an idea. The water system uh, of the city, owing to EU financing, was completely uh, renovated some years ago, but this year and the previous one, uh, we uh, spread these um, initiatives in the surrounding villages with uh, 20 new kilometers of water main that was renovated to brand new pumping stations we I think 13 reservoirs were renovated and five new were uh, built and uh, so 20 villages uh, were supplied with modern water system. Um, regarding the transport and mobility, uh, before, uh, before the green leaf year we uh, did a lot of construction, uh, bypass roads, um, uh, new pavements, uh, new roads that managed to reduce the traffic and to take it out of the city. So this reflects uh, the lowering of noise, lowering of the harmful particles. But still, considering the harmful particles and the purity of the air, there were some citizens' activism, uh, and so we this year we managed to uh, install new digital monitoring system for the air quality the interesting thing here is that the municipality joined efforts with uh, one local innovator who produced his own uh, system and uh, Now it is installed, and if you are curious, uh, the site is green.gabrovo.bg. Um, you said uh, I don't have, uh, I can't make a presentation, so I will only speak <laughs> uh, in real can time. Check it, it online, and we'll see yeah. real time. Um, that's really you, you can see in real time how how what is the purity of the air, uh, waste management uh, years ago. Uh, uh, Uh, again, with EU financing, we managed to build a new landfill according to the EU requirements where the waste is separated, recycled and composting is done. Many initiatives there is no time to enumerate, the latest achievement. Uh, It's a pilot uh, innovative project uh, that introduced smart uh, waste management system in several parts of the city. It's something like iceberg, you see the container for waste on the top and underground there is a hole where it goes and a sensor provides information how how much it, it is filled, uh, should it be emptied, and in this way, uh, in the cold weather and in the hot weather, no smile, and it's more efficient. And um, all these policies are to be continued. Uh, recently, we became one of the 100 neutral cities by 2020, which is a mission that we uh, take. And um, uh, all this is done uh, with the support of the people and involving the people. And if I refer to the previous panel, policy can't be done for itself. It should be done uh, with the support and embraced by everybody. Uh, we have a lot of campaigns. Uh, I just some mentioned some. That's, uh, I, th I think, but, uh, if it's I need to be strict and fair, yeah. <laughs> <laughs> uh, Α, θα δώσω τον λόγο στον Αλέξανδρο Παζαΐτη, ο οποίο θα μα μεταφέρει σε μια ορεινή περιοχή όχι τη Βουλγαρία αλλά τη Ελλάδα. Που μάλλον τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που ακούσαμε από τον Γκάβροβο, αλλά προσπαθείτε να τα αλλάξετε, Αλέξανδρε. Είσαι ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του Ταλίν και μέρο του P2P Lab. Τι κάνετε λοιπόν στα τσουμέρκα. Ναι, ε, μικρή διόρθωση. Πολυτεχνείο του Ταλίν, Έχει κι άλλο πανεπιστήμιο του Ταλίν, και δεν μα στέλνουν. Ναι. Ε, ναι, εγώ θα μα πάω λίγο πίσω στην, πιο κοντά σε αυτά που μα είπε ο Βίρονο που μα λίγο στην ψυχή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή είναι και η πραγματικότητα του τόπου στον οποίο ξεκινήσαμε να δουλέψουμε. Εμεί, στο P2P Πιλάγο είμαστε μια ερευνητική κολεκτίβα που ασχολούμαστε με έρευνα δράση γύρω από τι ανοιχτέ τεχνολογίε και αρχίσαμε πριν από κάποια χρόνια να μελετάμε το φαινόμενο των ανοιχτών τεχνολογιών, όπω είναι το ελεύθερο λογισμικό, όπω είναι η Wikipedia. Τρόπου που το διαδίκτυο και σύγχρονες σύγχρονε τεχνολογίε άρχισαν να φέρνουν ανθρώπου κοντά από μακρινά μέρη του πλανήτη, που του επέτρεψαν να συνδημιουργούν μαζί περιεχόμενο, να μοιράζονται γνώση, να μοιράζονται κώδικα, να μοιράζονται σχέδια και να μπορούν να, να παράγουν με έναν εντελώ διαφορετικό τρόπο. Έναν τρόπο που δεν έχει προκαθορισμένες ιεραρχίε, δεν έχει προκαθορισμένου ρόλου, όπου οι άνθρωποι μπορούν να συμμετέχουν με βάση τι δικέ του δυνατότητε, να υποφελούνται από τη συλλογική. Γνώση και παραγωγή κτλ. Και αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε από αυτού που φύγανε και προσπαθούν να επιστρέψουν, γιατί ακριβώ όταν αρχίσαμε να παραεκπαιδευόμαστε δεν υπήρχε χώρο πλέον για εμά κάπου εδώ πέρα και έπρεπε να το αναζητήσουμε αλλού. Δημιουργήσαμε αυτό το εργαστήριο με έδρα τα στην Ελλάδα, προσπαθώντα να δούμε πώ μπορεί αυτό το πράγμα που μελετάμε να υποφελήσει τον τόπο μα. Και πήγαμε συγκεκριμένα σε έναν τόπο που έχει όλα τα προβλήματα του κόσμου μαζεμένα. Πήγαμε στα βόρεια Τζουμέρκα, μια ορεινή περιοχή με προβλήματα πρόσβαση, προβλήματα έλλειψη υποδομών, βασικών υποδομών, με όλη την γύρανση, την εγκατάλειψη κτλ, κτλ. Που ενημερωθήκαμε πολύ, πολύ πληρέστερα πριν. Και αρχίσαμε να σκεφτόμαστε αυτό το περίεργο και πολύ έτσι φανταχτερό φαινόμενο που μελετάμε στο εξωτερικό, τι έχει να προσφέρει σε έναν τέτοιον τόπο και αρχίσαμε να μελτάμε κάποια τα προβλήματα του τόπου. Ένα από τα πιο βασικά, ξεκινήσαμε, μιλάμε για έναν τόπο που εσβασίζεται στην αγροτική παραγωγή, αλλά δεν μπορεί να παράξει αγροτικά, γιατί δεν έχει πρόσβαση σε τεχνολογίες που είναι κατάλληλες, σε εργαλεία που είναι κατάλληλες για τον τόπο και για το χώμα. Τα... Οι αγρότες σήμερα είναι απολύτως εξαρτώμενοι από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες παράγουν για μεγάλες κλίμακα καλλιέργειε. Τα μηχανήματα δεν είναι κατάλληλα για το βουνό, για μικρέ καλλιέργειε. Είναι κατάλληλα, δεν μπορούν να τα... είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα αποκτήσουν οι άνθρωποι που έχουν μικρέ καλλιέργειε και είναι ακόμη πιο ακριβά να τα επισκευάσουν έω και αδύνατο πολλέ φορέ. Γιατί, όπω ξέρετε, ένα τρακτέρ, α πούμε σήμερα, δεν είναι απλά ένα τρακτέρ που το οδηγά. Έχει μέσα περίπλοκα ηλεκτρονικά συστήματα, λογισμικό κτλ. Στα οποία δεν έχει πρόσβαση κανένα. Οπότε στην ουσία σου επιτρέπει η εταιρεία να το χρησιμοποιήσει για όσο θέλει ίδια. Και άμα χαλάσει, οι επιλογές είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Αντιλαμβανόμενοι, λοιπόν, αυτά τα πρόβληματα, αρχίσαμε να ψάχνουμε τι λύσεις υπάρχουν από εδώ και από εκεί. Βρήκαμε ομάδες αγροτών ανά τον κόσμο, συγκεκριμένα στη Γαλλία, στι πολιτίες. Πολιτείε. ήταν τα πρώτα παραδείγματα που βρήκαμε, οι οποίοι μαζεύονται γύρω από το ίδιο πρόβλημα και αρχίζουν και κατασκευάζουν δικά τους εργαλεία. Προσπαθούν να μοιραστούν τα... Τα μηχανήματα, βασικά μηχανήματα επεξεργασία ξύλου, μετάλλου κτλ. που έχουν σε αυτέ τι περιοχέ λίγο πολύ όλοι έχουν και τι δεξιότητε, έχουν πρόσβαση σε ένα μικρό εργαστήριο που όλοι μαζεύουν σκραπ, μέταλλα κτλ. άρχισαν να το κάνουν λίγο πιο οργανωμένο αυτό, να φτιάχνουν κοινού χώρου, να του μοιράζονται τα εργαλεία του και να αρχίσουν να κατασκευάζουν τέτοια εργαλεία. Κάποιοι το πήγαν ένα πίεδο πιο πέρα, άρχισαν να τεκμηριώνουν, να, συναγρα... να... να... να σχεδιάζουν οδηγού και 3D σχέδια ασύμη, για το πώ κατασκευάζονται τα εργαλεία, οδηγώ βήμα προ βήμα και να τα μοιράζονται ελεύθερα στο διαδίκτυο. Και ξεκινήσαμε και εμεί να πούμε: Ωραία, να φτιάξουμε κι εμεί ένα τέτοιο συνεργατικό χώρο, ένα maker space όπω το ονομάσαμε, το οποίο βρίσκεται πιο πολύ στα αστικά κέντρα. Εμεί έχουμε να το κάνουμε πάνω στο βουνό. Δεν πήραμε 3D printers και CNC cutting machines και vinyl cutters και τέτοια πράγματα. Τέτοια θέλαμε στην αρχή να πάρουμε. Θέλαμε να κάνουμε ένα fab lab. Φάγαμε τα μούτρα μα, μα είπαν οι άνθρωποι εκεί πέρα τι να τα κάνουμε αυτά. Πάρτε μα ένα κόφτη. Μια ηλεκτροσυγκόληση ή ένα τέτοια πράγματα, οπότε πήραμε τέτοια. Και αρχίσαμε να δούμε τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε από όλα αυτά. Ξεκινήσαμε με κάποιε βασικέ ιδέε που εμεί με το φτωχό μαλλο, τα παιδιά τη πόλη. Στο χωριό, βρήκαμε ότι μπορεί να είναι ενδιαφέροντα, κάποια όντω ήταν. Σιγά σιγά όμω όταν μαζεύονται ο κόσμο, είδαμε ότι έχουν και αυτέ τι δικέ του ιδέε. Έχουν κάποιε αυτό που λένε τι πατένετε. Εμεί δεν το λέμε πατένε γιατί θέλουμε ελεύθερη διανούτητα διοκτησία. Οι ευρεσιτεχνίε, α πούμε, λύσει που είχαν παράξει ήδη του και χρησιμοποιούσαν στα χωράφια του. Και μπήκαμε στη διαδικασία να τι καταγράψουμε, να τι τεκμηριώσουμε, να τι βελτιώσουμε, να δούμε τι άλλε ιδέε υπάρχουν. Είναι τρικύρο. Δεν ξέρω αν δείχνουμε κάποιε φωτογραφίε από κάποια από τα πρώτα εργαλεία που έχουμε κατασκευάσει. Είναι από απλά πράγματα. Το πρώτο flagship εργαλείο, πούμε, ήταν ο λεγόμενο πάσαλο καρφωτήρα. Είναι ένα, ένα βαρύδιο με ένα σωλήνα και δύο χερούλια. Ένα κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο δεν υπάρχει στην αγορά και το οποίο χρησιμοποιείται για να βάλει ένα πάσαλο στο χώμα. Ιδιαίτερα στο χώμα το ορεινό. Γιατί πριν έπρεπε να είναι ένα που να κρατάει τη σκάλα και ένα που είναι πάνω με τη βαριά και να βαράει. Τώρα μπορεί να το βάλει κάποιο μόνο του. Μέχρι πιο εξειδικευμένα εργαλεία που ασχοληθήκαμε, όπω είναι ένα ε, μηχανικό τριβείο αρωματικών φυτών για, για ρίγανη, Το χρησιμοποιήσαμε. Το οποίο προφανώ έγινε ένα πρωτότυπο, είχε προβλήματα. Το φτιάξαμε, το διορθώσαμε. Το στείλαμε ε, με φορτηγό στην Κρήτη για να το δοκιμάσει μια άλλη ομάδα αγροτών κτλ. Αυτό λίγο για την ιστορία. Τώρα που καταλήγει όλο αυτό και τι σχέση έχει με την. Με το, με το χάζο μεταξύ πόλη και χωριού. Πρώτον, όλοι συζητάμε για τις σύγχρονες τεχνολογίες, πώς μπορούν να συνδέσουν και να δημιουργούν νέε ευκαιρίες τοπικά. Άρα, ήδη έχουμε μια διάσταση ότι το τοπικό με το υπερτοπικό, το, το διεθνές, αρχίζει λίγο και θολώνει. Αλλά το πώς θα θολώσει και με ποιους όρου είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Άλλο είναι να πούμε ότι θα δώσουμε, πώ τα λένε, α δούμε... Υπηρεσίε τηλεϊαντρική στους ανθρώπου στα χωριά για να του αφήσουμε εκεί να μη ζεριάζουν και να έχουν έναν γιατρό να μιλάνε μέσω Zoom. Και άλλο είναι να πούμε ότι θα δώσουμε, θα δημιουργήσουμε χώρο σε νέου ανθρώπου να μπορέσουν να επιστρέψουν στο, στο χωριό, στον τόπο του να δημιουργήσουν μαζί με του ανθρώπου που είναι εκεί, να, να αξιοποιήσουμε τη γνώση, την πρακτική και την παράδοση που υπάρχει φωλιασμένη σε αυτού του τόπου. Και μια άλλη διάσταση είναι το ότι και στα αστικά κέντρα τα οποία. Ε, ακριβώς για τους λόγους που μας εξήγησε πριν ο Βίρονας έχουν γίνει ανυπόφορα. όποιο μένει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ξέρει τα πρόβληματα που έχει καθημέρινα. Κανείς μας δεν θα ήθελε να ζει έτσι. Αλλά πώς μπορούμε να, να δημιουργήσουμε βιώσιμες συνθήκες κάπου που δεν θα χρειάζεται να είμαστε 40 λεπτά στην κίνηση κάθε μέρα. Ή που δεν θα είμαστε κλεισμένοι σε ένα διαμέρισμα με τα παιδιά μας να ορλιάζουν. Ε, οπότε και εδώ υπάρχει μια νέα διάσταση για το μεταξύ αστικού και όπω είναι αγροτικού περιαστικού, όπω μπορούμε να ονομάσουμε και πόλη και υπέθει τέλο πάντων. Ε, στο ότι ο αστικό σχεδιασμό, ο, ο, ο χωρικό σχεδιασμό, μάλλον για να το πάμε ευρύτερα, μπορεί να συμπεριλαμβάνει το τι δυνατότητε υπάρχουν για ανθρώπου, μηχανήματα, ε, πόρου να μην μετακινούνται πλέον όπου χρειάζεται να καταναλωθούν, αλλά να μπορούν να δημιουργούνται και να βελτιστοποιούνται εκεί που, εκεί που χρειάζονται, εκεί που παράγονται. Ναι. Να μπορέσουμε να σκεφτούμε δηλαδή με τρόπο να ενισχυθεί η αυτονομία τοπικά, οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν πρώτα λόγο και πρόσβαση στην τεχνολογία, στα εργαλεία, στου πόρου που χρειάζεται για να αναπαράξουν τη ζωή του. Ταυτόχρονα όμω, έχοντα ανοιχτή την πόρτα να μοιραστούν τη γνώση, να μοιραστούν τα σχέδια, να μοιραστούν την τεχνογνωσία για να μπορούν αυτέ τι δυνατότητε να τι έχουν όλοι παντού. Και τι, πιο, τι πιο δημοκρατικό από αυτό. Ναι, δεν ξέρω. Θα το αφήσω εδώ να, να το συνεχίσουμε με ερωτήσεις. Ελπίζω να μην καταχράστηκα το χρόνο. άψογος Ευχαριστούμε πολύ. Και ας πάμε τώρα από το ειδικό στο γενικό. Και θα δώσω το λόγο στην Καρολίνα. Περπίνια Καστίγιο είναι εδαφική και γεωχωρική αναλύτρια στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα μας δώσει λίγο το πλαίσιο, Καρολίνα, της διαφορά πόλη Πέτρου. thank you for the invitation to be here today and good morning to everybody uh yes in fact my my thoughts and my reflection are going to be accompanied by several slides because uh, i think in this session of urban rural divide first of all we need to identify which is cities which is towns which is rural and then in the commission we are you We are using this type of definitions where we classify cities, towns, and rural areas across the whole Europe at municipality level and also at regional level, also taking into account the remote areas uh, that are those areas that are uh, uh, driving far from the city, driving 45 minutes from the nearest city. So uh, I totally agree with the speakers, that uh, the professor and the others, because we have Uh, uh, a strong uh, population change. And here uh, in this map, we can see uh, in cities uh, uh, colored with red, uh, towns colored with orange, and rural areas colored with uh, uh, green, where we have seen an increased uh, population in cities and towns during. Uh, from 1961 to 2018, which is our current uh, data, but also in the projections, these trends will continue. So we have seen in the map, uh, all the light green are the areas, the rural areas, where they have been losing population during the last decades, And then the dark red or dark uh, orange, is where the population has these rural areas that have been losing population has moved to these cities or towns. So here, uh, also at member state, uh, I have, we have compute, uh, we have uh, analyzed what is called a compound annual growth rate and here I have divided these uh, countries, all member states, in three groups. The first group is the group that has been declining population in all the three typologies uh, continuously so we have a second group which mainly is the rural population where greece is located there together with spain and italy and other countries uh, and this population uh, rural population have been transferred to uh, towns and cities and the last group is the one that always uh, sorry this is the second group and the third group is uh, the countries where uh, the three typologies have been growing during the last decade so they don't have this they have less uh, pronounced uh, the, the problem of popula the population. So this, the population, is also linked with the uh, progressing aging, as the professor and other speakers have mentioned this morning. It's not only a problem in Greece, it's only uh, it's extended to other member states, and also this affects the working age population. The working age population supports all the public services and taxation and other things, so we need to really care about the working age population, the young people, because it's usually the people that migrate from places where they don't have uh, uh, job opportunities. So here not only rural areas uh, are losing population, also we have analyzed the cities, main cities for functional urban areas. This is another uh, example where in this case Greece uh, is also together with uh, Portugal and Spain Uh, the main cities have been analyzed through two different periods and from 2001 to 2011 these cities, these main cities were growing when the financial crisis arrived, uh, then uh, they start to shrink. So in this case uh, we have this uh, consequence of the financial crisis but there are other factors that influence this shrinking in cities. So. Uh, what we can do uh, or what we can put more effort policy measures initiatives at a local level so we need to improve the provision of services in those areas uh, here i bring uh, two examples of distance to primary schools and distance to health services and we can see uh, in this uh, graph where greece for instance uh, in terms of distance to primary schools in cities uh, it's more or less in the same average that the other member states. But when we look at towns or rural areas, the distance, for instance, increase the gap between cities and rural areas is very big. So this means that we need to put local authorities, regional governments needs to put an effort and measures to improve to uh, reduce this gap between urban and rural uh, areas. Also here, okay, this is local uh, local map at European level, and this is the distance that uh, at municipality level, people need to travel to reach the, the closest uh, health service. There are some municipalities that, need, that people living there, 3,100 municipalities in Europe, needs to travel 50 kilometers to reach the first, the, the closest uh, health service. So uh, together with this, and link it with the digital transition. Also, I have highlighted Greece because it has, uh, when we talk about very high capacity networks or uh, very high speed broadband, also in this case, uh, Greece is one of the countries that has to improve digitalization in this sense, because they they are very low in the range of uh, compared to other member states. For instance, Netherlands or the Nordic countries, we know that they are more advanced in these issues. But there are now European funds, there are recovery funds, and we are in the digital uh, era. Let's say digital age, and then uh, this needs to be because it's a basic service. It's, it's becoming a basic infrastructure to recover, as the the other speakers have said, to try to recover uh, not only young people also uh, economic activities uh, to foster new new new ways of making a, a, for instance a precision of agriculture a networking a to improve collaboration local uh, local networks so it's, it's a crucial and fundamental uh, infrastructure nowadays and uh, my last slide is also related to the competition of land so we have also an urbanization trend when we take the land uh, for for urban sprawl um, this land usually it's taken by agriculture fertile soil sometimes around cities around uh, urban areas and here is just an example of what we are uh, uh, developing related to land use and land use changes which is the agricultural land abandonment And then uh, also, it's projected at European level that more than three percent of the agriculture land will be abandoned in 2030. This uh, can be a challenge, but also an opportunity, because uh, I'm finished. Uh, this is the last slide. Because uh, this abandoned land can have uh, different trajectories. We can just leave uh, a natural regrowth, you no? Know, like forest, becoming forest, becoming natural area, but also we can use this abandoned land either to recover again, if it's possible, to agriculture land, to make it productive land, Or we can use it for other uses, like renewable energies, for instance, to plant their bioenergy crops and to use this land for other uses, or to, uh, yeah, to other economic activities. So this is also an opportunity, it's a challenge, because we should really use our agricultural land for the purpose that it's uh, made, but we can use it also for other uh, purposes. And uh, uh, these are some of the uh, publications, uh, maybe if someone is interested, I can give you uh, uh, the references of it. But we have analyzed the urban-rural divide uh, from different perspectives, broadband perspective, tourism, sustainable tourism perspective, which is also an, an important economic activity a demographic perspective and uh, many other uh, approaches. So just to finish two important points, this type of uh, challenges that is not only a problem of Greece, maybe some problems are more pronounced in Greece than in other countries. This needs to be tackled from a multi-level of governance. So this means local authorities, regional authorities, national governments needs to be really well coordinated and going from the same goal no, in the in, in in a particular aspect and then also i invite you to look for the new rural observatory in case people is interested in rural areas because we the commission is is launching the new rural observatory which is a will be a web platform with all the data statistics reports all the information related to rural areas that can bring and can inform policymakers uh, to take decisions uh, in rural areas in particular. So thank you. Thank you, thank you everybody. <laughs> I will invite you one more time to hold your phones, go to Metimeter and answer the following question. Urban rural divide. Who should bridge the gap? So, who is responsible to bridge this big gap as we discussed? The government. Either with citizens' participation. I'm going to Greek, so. Είναι το θέμα στο οποίο ουσιαστικά με κάποιον τρόπο όλοι οι ομιλητέ αναφέρθηκαν. Ποιος είναι υπεύθυνος να βγάλει το φίδι από την τρύπα και μάλλον κατανοώ ότι θα χρειαστεί συνεργασία. Και βλέπουμε ότι μάλλον κερδίζει αυτό ότι σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε την αλλαγή με τη συμμετοχή των πολιτών. Θα σας καλέσω πριν περάσω τις ε, ίσως σε, σε ερωτήσεις που μπορεί να έχουμε μεταξύ μας, Αν θέλετε εσείς να ρωτήσετε κάτι πρώτα τους ομιλητές για αυτά που είπαμε. Ωραία, έχουμε δύο. Thank you. Um, is there a, the question is directed to Carolina? Yeah. Uh, is there a gender analysis that you do about the That would be very interesting for us to know. Yes, yes. yes this is one of the topics It's really difficult because to find, a, a, for instance, employment or uh, any any kind of issue. Divided, split it in gender. For instance, is very difficult at European level. So we we, we don't have this type of data. We have member states that provide us uh, from Eurostat or, or particular uh, regions uh, that provide us data, and then we can analyze this data. But of course, it's something that is in the in the political agenda, especially I'm sorry to talk about always rural, but it's my my topic. I am rural woman, for instance, because they need uh, specific services uh, on rural areas to to really develop their own life, professional life, because they usually women in rural areas usually uh, are, are taking care of their families, of the children, of course, of the and they don't really progress and they don't really uh, are within, uh, th within the, the, the, the working life. So especially rural women is in, on, the, on, the, on the agenda, but in general, the gender. Also analyzing, for instance, why I am really interested to analyze, uh, I have done some, some analysis, why women don't choose ITC uh, uh, studies, for instance, related to uh, informatics, uh, mathematics, uh, και uh, other technical uh, studies no, because it's really reduces the, the number of women that uh, uh, select these studies uh, for, for the future professional life for instance so, so we are dealing with this type of, of, of topics, but, yeah, data sometimes ονομαζομαι Εύα. Έva η συνιδ</tr>τρια της βρεστέρα που είναι μια κοινωνική επιχείρηση εδώ στη Θεσσαλονίκη και ανήκουμε σε ένα maker space εδώ στη Θεσσαλονίκη και ήθελα να σα στείλω του αγωνιστικούς μα χαιρετισμού. Γιατί εμεί είμαστε εν αναμονή του να γίνουμε ένα fab lab. Και δεν θα γίνουμε, μάλλον. Ε, και γι' αυτό καταλήξαμε στο να βρούμε λύσει χειρονακτικέ. Αλλά είμαστε μέσα στην πόλη και βλέπω ότι οι ανάγκε είναι ίδιε. Και καμιά φορά, όσο περιμένει μια προηγμένη τεχνολογία, την ονομάσουμε έτσι μέσα σε εισαγωγικά, καμιά φορά ίσω να είναι καλύτερα να δούμε την τεχνολογία που βολεύει. Κάτι που όντως απτά να γίνεται, γιατί αλλιώ θα είμαστε εν αναμονή, μονίμως μιας τεχνολογίας που θα έρθει και φαίνεται πολύ ωραία στα χαρτιά, αλλά καμιά φορά η ζωή μπορεί να είναι διαφορετική. Η ζωή εννοώ και οι ανάγκες να είναι ε, διαφορετικές, οπότε we hear you κανονικά. <laughs> ε, κι ας είμαστε μέσα στην πόλη. Ε, και μια ερώτηση ε, αφορά το σύνολο όλων. Είδαμε ότι δημογραφικά Έχουμε αυτά τα προβλήματα. Είδαμε τι σημαίνει, μπορεί να σημαίνει η εγκατάλειψη τη γη. Και συζητούσαμε και στο προηγούμενο πάνελ πως αυτό είναι μια αλλαγή που όλα θα έρθουν από κάτω προ τα πάνω. Η ερώτηση είναι ότι, αφού η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει αυτό, δηλαδή οργανώνει τοπικά τι κοινωνίε στο να συμμετέχουν περισσότερα σε αυτά που συμβαίνουν και να αλλάξουν ακόμη και τη θέση τη γυναίκα μα σε όλο αυτό, γιατί είναι πιο ανοιχτά, πιο δημοκρατικέ επιχειρήσει, συμπεριλαμβάνουν περισσότερο κόσμο. Αν αυτό έχει μελετηθεί, αν έχουμε βάλει την κοινωνική επιχειρηματικότητα μέσα στη συζήτηση για το πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το ρέσιο ανάμεσα στο τι συμβαίνει στην πόλη, στην Ήπεθρο και όλη αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ και τους αγωνιστικούς κερδιτισμούς, τους ανταποδίδω. Και εγώ παιδί της πόλης, σημαίνει Είναι το παντέρας μας ότι για χρόνια ότι... Ε, Πίστευα ότι τα πορτοκάλια μεγαλώνουν με σε τελάρα. Και για, για χρόνια δεν είχα δει πορτοκαλιά. Τέλο πάντων, ε, συμφωνώ απόλυτα. Θέλω να, να απαντήσω στο σχόλιο, γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό στην, στο πλαίσιο τη συζήτηση, εφόσον έχει μπει σε κεντρικό θέμα οι σύγχρονε τεχνολογίε. Συμφωνώ απόλυτα ότι το τι είναι προηγμένη και τι όχι τεχνολογία δεν το καθορίζουν απαραίτητα οι ανάγκε των, των ανθρώπων που τι χρειάζονται και ούτε κάνει ανάγκε του πλανήτη. Γιατί. Να έχουμε στο νομό ότι όταν μιλάμε για τι λεγόμενε υψηλέ τεχνολογίε, δεν είναι μόνο να εγκατασταθούν και να, να χρησιμοποιηθούν και το τι ανάγκε λύνουν. Είναι το ότι από κάπου πρέπει να κατασκευαστούν. Έχουν πρώτε ύλε οι οποίε ε, βγαίνουν από πολλά μέρη του πλανήτη τα οποία δεν τα λαμβάνουμε υπόψη όταν μετράμε τον αντίκτυπό του. Και φυσικά πρέπει να επισκευαστούν. Πρέπει κάποια στιγμή θα τελειώσει ο κύκλο ζωή του να πεταχτούν κτλ. Οπότε συμφωνώ να μην γίνετε φαύλα, με, με την τυπική έννοια, α πούμε, καταλαβαίνω. Και επίση, ναι, ότι οι ανάγκε μια πόλη και τη υπαίθρου δεν είναι απαραίτητα διαφορετικέ, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι. Οι επιδιώξει μα είναι κατά βάση σε, σε ανθρώπινο επίπεδο το να έχουμε μια καλή ζωή στον τόπο τον οποίο είναι οι κοινωνικέ μα σχέσει και εκεί που θα θέλαμε να ζούμε. Και ο σκοπό είναι το να βρούμε με ποιον τρόπο μπορεί να, να δημιουργηθούν οι συνθήκε για να γίνει αυτό. Και εδώ να έρθω να, να δώσω μια πρώτη απάντηση, κάτι που δεν ανέφερα στο εγχείρημά μα, είναι ότι φυσικά. Ηταν ε, μια κίνηση από τα κάτω, αλλά το κράτο έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το κράτο είτε μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση που μα παραχώρησε ένα κτίριο στο, στο καλέντσι του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και μα έδωσε το OK στο να το χρησιμοποιήσουμε, να το κάνουμε Maker Space, να μα καλύψει κάποια λειτουργικά έξοδα το ρεύμα, να το βάψουμε, να το φτιάξουμε. Μέχρι τι χρηματοδοτήσει που λαμβάνουμε από το πιο πάνω κράτο που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να, να επιτύχουμε όλα αυτά. Και, για να κουμπίσω σε, σε κάποια πράγματα που αναφέρθηκαν πριν, Ποιος είναι, αν μιλάμε για την ευθύνη το να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, την ευθύνη την έχει προφανώ το κράτο με την ευρεία έννοια, που είναι οι, οι θεσμοί με του οποίου φτιάξαμε για να μπορούμε να ζούμε μαζί. Κεντρικό ρόλο σε αυτό έχει φυσικά η κυβέρνηση, το κεντρικό κράτο, το σύστημα διακυβέρνηση, οι πολίτε οι οποίοι χρειάζονται το πλαίσιο για να μπορέσουν να, να συμμετέχουν, αλλά όπω ακριβώ και οι υψηλέ τεχνολογίε. Και το μοντέλο παραγωγή του δεν φύτρωσε. Είναι αποτέλεσμα κάποιων πολύ συγκεκριμένων πολιτικών που στήριξαν συγκεκριμένα μοντέλα επιχειρηματικότητα και συγκεκριμένε μεθόδους παραγωγή. Έτσι, αντίστοιχα, και η κοινωνική επιχειρηματικότητα, οι ανοιχτέ τεχνολογίε και η... η ήπια παραγωγή σε τοπικό επίπεδο είναι μια εναλλακτική η οποία αντίστοιχη χρειάζεται τη στήριξη του κράτου για να μπορέσει να, να φτάσει στο επίπεδο ρημότητα να καλύψει τι ανάγκε του σήμερα. Πολύ Κύριε Κοτσαμάνη, ήθελα και το δικό σα σχόλιο σε αυτό, γιατί μιλήσαμε για πολιτικέ. Και εσεί πότε, ότι χρειάζονται συγκεκριμένε για να αλλάξει αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, να δείτε. Ε, η κρίση είναι και μια, ήταν και μια πρόκληση στη χώρα μα. Με ποια έννοια. Ότι μια σειρά νέοι και μεγαλύτερη ηλικία άνθρωποι βρέθηκαν σε ιδιαίτερη δυσκολία να επιβιώσουν στα μεγάλα σκακέντα, ιδιαίτερα στι δύο περιοχές. περιοχέ. Ομοίω έχουμε μια ήπια αντίδραση, αυτή που είπα προηγουμένω. Ένα τμήμα του ήταν αυτό που λέμε η παθητική επιστροφή και ένα η ενεργητική επιστροφή η ενεργετική επιστροφή έγινε χωρίς, κανένα, χωρίς καμία στήριξη από κανέναν, χωρίς την ανάπτυξη, χωρίς τη δημιουργία εργαλείων και πολιτικών, ώστε να ενισχυθεί αυτή η τάση. Αυτό έχει από την άλλη μεριά ένα άλλο αρνητικό, ότι η, η, η μειωμένη ενεργετική επιστροφή στο ύπεθρο συνοδεύτηκε από την εξαιρετικά έντονη μετανάστευση στο εξωτερικό. Επομένω, ενώ η κρίση θα μπορούσε να δώσει έναυσμα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε εργαλεία και πολιτικέ οι οποίε θα επέτρεπαν, δεν μιλάω για πλήρη αναστροφή των τάσεων, λέω για μερική αναστροφή των τάσεων, δεν οδήγησε σε αυτό. Οδήγησε στη μαζική φυγή των νέων μα στο εξωτερικό. Τώρα, μπαίνει και ένα θέμα το οποίο έχει σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση στην οποία συζητάμε. Η τοπική αυτοδιοίκηση στη χώρα μα είναι κατοικώνα και ομοίω σε μεγάλο βαθμό τη κεντρική διοίκηση. Επομένω, έχει όλα τα, θε, τα, τα, θε, τα θετικά και αρνητικά, τα θετικά είναι αφημισμό. Τη κεντρική διοίκηση. Από την άλλη μεριά, ε, για να βρούμε να λύσει σε αυτό πρόβλημα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα. Έχω την εντύπωση ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, τώρα δεν θέλω να κάνω κριτική ούτε στι περιφέρειε Ελλάδος, ούτε στην κεντρική ενό ή θύμων και κοινωτήτων στην ΚΕΔΕ, Έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμη σε μεγάλο βαθμό οι περισσότεροι δήμοι τη χώρα μα, δεν μιλάω τώρα για του κεντρικού δήμου, τα υπόλοιπα, ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο. Όσο το αφήνουμε και διονίζεται, είναι πιο δύσκολο να αναστρέψουμε. Ποιο είναι αυτό πέρα, που είναι και το γνωρίζουμε χρόνια, δεκαετίες, Είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο όπου υπάρχουν πάρα πολλέ περιοχέ τη χώρα μα, στον ύπεθρο χώρο, που είναι εξαιρετικά γυρασμένε. Η γύρανση δεν είναι αφέ αυτού κάτι θετικό ή αρνητικό. Δεν είναι το θέμα εκεί πέρα. Είναι το εξή. Ότι όταν έχετε πληθυσμού σήμερα στη χώρα μα το 2020 εξαιρετικά γυρασμένο, σημαίνει ότι συλλαμβάνουν και χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, μιλάμε τώρα ψηφιακή επανάσταση, νέε τεχνολογίε και τα υπόλοιπα. Παι, το ευνοϊκότερο θα ήταν να έχετε νεανικού πληθυσμού με υψηλό επίπεδο εκπαίδευση. Στου χώρου αυτού έχετε υψηλή συγκέντρωση γυρασμένων πληθυσμών με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευση. Ομένω, οποιαδήποτε προσπάθεια παραγωγική ανασυγκρότηση σκοντάφτω, αν θέλετε, στο θέμα ότι δεν υπάρχουν νέοι παραγωγική ηλικία υψηλή εκπαίδευση. Αυτό η Δήμαρχή μα και η Κοινωνική Κοινωνία το έχει συνειδητοποιήσει τα τελευταία χρόνια βλέποντα το θέμα τη εκπαίδευση. Βλέποντα ότι υπάρχουν όλο και λιγότερο παιδιά στα σχολεία, δεν είναι μόνο τα παιδιά. Είναι συνάρτηση όλη τη αλυσίδα που είναι η ψηλή γύρανση, η εγκατάλειψη τη υπαίθρου, η εγκατάλειψη των βαγικών δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα φυγεί το νέο μα και από τον αστικό χώρο αλλά και από τον υπαίθρο χώρο. Μαζική φυγή στο εξωτερικό έχουμε 500 με 600 χιλιάδες 25 έως 45 χρονών παραγωγικών και αναπαραγωγικών ηλικιών που εγκατέλειψαν τη χώρα μα τα 12 τελευταία χρόνια. Και αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός ο οποίο έβαλε εμπόδια στι μετακινήσεις, αυτή η φυγή θα ήταν ακόμα πιο εντόν. Είναι πάρα πολλά 500 χιλιάδε άτομα ηλικία 25 έως 45 χρονών σε μία δεκαετία. Φυσικά, και αυτό με παρενοχλήσει, υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο τη χώρα μα. Όλα, όλα τα Δυτικά Βαλκάνια, με προεξέχουσα την Κροατία, έχουν το ίδιο πρόβλημα. Έχουν μαζική φυγή νέων παραγωγική και αναπαραγωγική ηλικία, και το θέμα δεν είναι το brain drain. Έχουμε το χαρακτήριο σαν brain drain. Δεν φεύγουν μονάχα οι υπερεκπαιδευμένοι. Φεύγουν συνήθω όλοι, ένα μεγάλο τμήμα των νέων, που είναι οι πλέον δημιουργικοί, αυτοί οι οποίοι έχουν δηλαδή μεγαλύτερη. Αν θέλετε, έφεση στο να δημιουργήσουν κάτι στο μέλλον. Προφανέ είναι μέσα και υπερεκπαιδεμένοι. Μην το παριορίζουν το θέμα μόνο στην υψηλή εκπαίδευση. Και αυτό χαρακτηρίζει και τη χώρα μα, χαρακτηρίζει όλε τι υπόλοιπε χώρε του Ατλαντικού Βαλκανίου με προεξέχουσα την Κροατία, εκτό από την Αλβανία, όπου οι νέοι του έχουν φύγει και δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί νέοι να φύγουν. Χαρακτηρίζει το Μαυροβούνιο, το, τη Σερβία, εμά, την Κροατία, τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Επομένω είναι ένα μαζικό φαινόμενο στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Ελλάδα το οποίο δεν βλέπω πώς θα ανακοπεί αν δεν υπάρξουν ρυζικές ανατροπέ στο μοντέλο ανάπτυξη που έχουμε και στα προτεραιότητα που βάζουμε σε συνάρτηση φυσικά πάντα με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον τώρα το οποίο είναι μια, δεν είναι καινούριο, αλλά μπαίνει με μεγάλη, μεγαλύτερη επίταση τα τελευταία χρόνια. Από εκεί πέρα, πατώ δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο γιατί το θα γίνει στη χώρα μας. Το κατάλαβα. Νομίζω το καταλάβαμε. Ναι, δεν το, το καταλάβαμε όλοι. Ναι. Θέλω όμως να βάλω εγώ μια νότα αισιοδοξίας και θα δώσω πριν πάω στην ερώτησή σας θα δώσω το λόγο στην Σευδαλίνα Οπότε, I, just, I just wanted to add something regarding the social enterprises and social entrepreneurship. Um, in Bulgaria at national level, uh, before the pandemic there were uh, two open schemes uh, for financing um, startups or existing businesses that are have social aspects. Uh, that means uh, applicants need to have um, Uh, social social activity, or represent certain disadvantaged groups, or it was a, a number of criteria. Uh, but this was at national level in support to what the colleague said, uh, it was a government policy. Unfortunately, at municipal level, we can do only ad hoc um, activities and answer specific needs, but we can't support, at least in Gabru, we can't um, support massive initiatives uh, regarding social entrepreneurship. And um, what we would like to see, and it is talked a lot uh, recently, is that regions and municipalities at European le level are given more independence uh, to solve their own issues. <laughs> Thank you, great. And let's have, we have two questions and I think we'll close the session with this. Uh, the lady with the curly hair was first and then I'll go to you. Uh, hi, uh, my name is Alison Vernayen. I'm a sustainable development specialist and student as well. Uh, a couple of years ago, I was working as a youth ambassador for the French-German uh, Youth Organization and one of the central questions that we had was, Uh, to know how to achieve uh, access to culture to people in rural areas. And my question to you is, have you uh, thought about this issue? Uh, because for me, it's very important. I believe that with infrastructure, health, education, um, and work, um, culture is really, really important to make rural areas as well attractive to people. And that's my question. Have you thought about this, and what are the issues, and what do you think could be changed, and who should change it, uh, in order to give uh, access to rural uh, people uh, culture? Is yeah. this a question to everybody, or to specific to anyone? <laughs> have you have you done some work on this? Is anybody that would like to take the floor? I think back to Gabrovo. Okay. <laughs> in Bulgaria, in our villages, uh, function so-called community centers uh, that organize some, well, it's not culture, it's not high culture, it's more of an activity with traditional and um, you know, uh, with the local residents. Uh, years ago, we thought of diversifying cultural life and taking the cultural activity out of the city center, and we prepared a project uh, to have cultural activities in the different neighborhoods, in different regions of the city, not in the center, and also to travel around, even to other municipalities. Uh, it was approved, but unfortunately not financed, and this is our experience. <laughs> As for the young people um, I would like to share one practice if you allow me maybe two more minutes uh, which was um, uh, very appreciated uh, it started almost 10 years ago uh, the idea was for a young girl to bring the gap between the youth and the elderly to bring the gap between the urban or mm, civilized and the uh, rural and traditional and so the idea was young people till the age of at about fi between 15 and 20 go for one week in the homes of residents in the villages spend a week there and do things together take part in whatever their everyday life activities are it is uh, harvesting planting uh, maybe uh, plants and uh, uh, picking up harvest going in the woods learning how to survive in the woods learning about wildlife uh, cooking the traditional meals uh, uh, following the traditional recipes uh, learning traditional uh, rites and customs of the villages and so this uh, was very appreciated uh, many people were willing to take part in this uh, activity uh, from abroad even we made exchange with belgium we had uh, people who immigrated from bulgaria but wanted their their children to take part in this initiative and to learn the local culture and tradition and uh, and the rural aspect of life, and it also bring them back to environment. And the elderly people got acquainted with the digital world, the modern technologies, they learned to use internet, Facebook, and they communicated with uh, these young people, and so they were called grandparents for rent and grandchildren <laughs> to lend. Um, So this is a practice that may be interesting and uh, it is uh, still popular. Unfortunately, in the pandemic, we had to, to cancel it. Now it it has developed, it, uh, it got a new dimension. Uh, we involved uh, people who reconstructed uh, with natural materials certain, certain areas in the villages. Uh, It's too much. <laughs> um, first of all, thank you very much for all these um, precious inputs. I'm Sina Mardar from the Berlin office of the Heinrich Berg Foundation. And I would like to um, hear Um, whether the food scarcity, water scarcity, and also um, natural disasters, extreme weather conditions are considered in the policy making or also in the analysis and research. Thanks. Uh, is there any specific question? Um, it would be maybe for Carolina and Alexandro more, but if you have more to tell, please. <laughs> I think, Carolina. So, uh, in general, in, in the Commission, specifically in the Joint Research Center, there is uh, experts uh, dealing with, for instance, heat waves, uh, flooding areas, uh, climatic uh, extreme uh, situations, It's not our uh, area of, of expertise, but, uh, yeah. From my side, the, the only point of view that I can uh, give uh, is related more to the, the agriculture land and the forest there is an afforestation in europe uh, and well in the contrary agriculture land is been reducing since uh last decades and this uh, of course create an impact on on, on environment no? on flora and fauna related to agriculture or f forest in this case we know the fire fire fire uh, fire risk and these things but in particular uh, yeah i i cannot ένα σύντομο σχόλιο από τον κύριο Παζίδη και τον κύριο Κοτσαμάρη, παρακαλώ. Θα το κάνουμε στην ελληνική ή στην ελληνική. Όπω το θα την Ωραία. Θα μου επιτρέψετε να γίνω λίγο πολιτικό για το τέλο. Όχι πολιτικό. Ε, ε, πώς θα λένε, κατά τον, ε, την αριστατελική έννοια. Ε, αρχικά, σε σχέση με φυσικές καταστροφές και έλλειψη τροφίου με επιστησική κρίση και όλα τα λοιπά Πρώτον, η δική μου απάντηση προφανής θα ήταν ότι ε, οι παραδοσιακέ πρακτικές, όπως είναι η υπερμακουλτούρα, όπως είναι η, ε, η μικρής κλίμακας, ε, Καλλιέργειε οι οποίε χρησιμοποιούν παραδοσιακού σπόρου κτλ. κτλ είναι, έχουν αποδειχθεί ότι είναι πιο ανθεκτικέ, ότι μπορούν να δώσουν λύσει, ότι μπορούν να εφαρμοστούν σε μικρή κλίμακα ακόμη και στο αστικό τοπίο για να αυξήσουν την ανθεκτικότητα και την αυτονομία των πόλεων και τη υπαίθρου κτλ. Αυτό είναι το πιο ουδέτερο επίπεδο. Μετά το πιο πολιτικό επίπεδο είναι ότι, ε, ότι να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδου ε, προκλήσει ω φυσικέ καταστροφέ από μόνο το είναι μέρο του προβλήματο. Γιατί δεν είναι φυσικέ καταστροφέ, προκαλούνται. Από τον τρόπο με τον οποίο χτίσαμε τι πόλει μα, από τον οποίο με τον οποίο φτιάξαμε τι ζέ μα. Και αντίστοιχα, το όλο πλαίσιο αστικό εναντίον υπαίθρου ας πούμε, από μόνο του είναι επίση μέρο του προβλήματο, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να, να θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη των πόλεων η οποία περιλαμβάνει σύγχρονε τεχνολογίε, αύξηση του ΑΕΠ κτλ. Αγνώντα τι επιπτώσει που αυτό έχει στην ύπαιθρο. Γιατί η ανάπτυξη που συμβαίνει στι πόλει. Παράγει κάποιου σπόρους. Χρειάζεται κάποια ενέργεια, χρειάζεται νερό, χρειάζεται και πράγματα. Αυτά έρχονται από κάπου αλλού. Οπότε για να μπορέσουμε να δώσουμε μια συνολική απάντηση σε αυτέ τι προκλήσει, πρέπει να ξανασκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο να έχουν φτιαχτεί οι ζωέ μα, συνθέμελα, α ελάσουμε, δομικά. Θα το αφήσω εδώ. Κύριε Κοτζαμάνι, έχουμε πλέον περιθώριο να αλλάξουμε κάτι ώστε να μπορέσει να έρθει, όπως λέει και ο Αλέξη, ο νέο να επιστρέψει στην ύπεθρο και να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε. Μια... Έχετε μια ιδιαιτερότητα στη χώρα μα. Η χώρα μα είναι από τι χώρε τη Ευρώπη, η οποία υπέστη τη βαθύτερη κρίση, με το, μακ... με το, μακ... με το μεγαλύτερο χρονοδιάρκεια. Δεν έχουμε βγει ακόμη. Επομένω, και έχετε ταυτόχρονα, αυτό που είπα στην αρχή, μια υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στον χώρο. Δηλαδή, στα 3% τη επιφάνεια έχετε 60% του πληθυσμού. Επομένω, και ταυτόχρονα έχετε μια κρίση. Επομένω, έχετε περιορισμένου σπόρου. Έχετε η κλιματική αλλαγή, την οποία βλέπουμε όλοι μα. Επομένω, μπαίνει το ζήτημα τη διάθεση των πόρων. Πρέπει να αντιμετωπίσετε τις επιπτώσεις στα, μεγάλα, στα δύο μεγάλα συγκροτήματα της κλιματικής αλλαγή Πρέπει να επενδύσετε σε διάφορες τομείς. Ταυτόχρονα πρέπει να επενδύσετε ώστε να να ανατραπούν τάσεις υπερσυγκέντρωσης. Πώς θα μπορέσετε να τα κάνετε ταυτόχρονα σε μια περίοδο μαζί όπου έχετε το διχασμό... Των επιπτώσεων τη κλιματική αλλαγή που έχονται εκείνο λόγω και θέλουν επενδύσει. Θα γίνει σε λίγο, θα γίνει χαμό στην Αθήνα, στη μετατροπή περιφερειών και τη ανάγκη στην Αθήνα. Και το βλέπουμε μπροστά μα. Πράγμα που σημαίνει ενεργέ πολιτικέ και επενδύσει. Και ταυτόχρονα, ταυτόχρονα σε περίοδο κρίση με περιορισμένο δημοσιονομικό περιθώριο, να μπορέσετε να ενισχύσετε τον ύπεθρο χώρο, δίνοντα κίνητα, κριτήρια, πολιτικέ που θα επιτρέψουν ανθρώπου που έχουν μείνει να μην φύγουν και όσοι ενδεχομένω επιδιώκουν να γυρίσουν, να γυρίσουν. Είναι μια αντίφαση η οποία είναι δύσκολο να λυθεί. Έχουμε ένα σχετικό πλεονέκτημα σχέση με την κεντρική και βορή Ευρώπη και έχουμε, που είναι, έχουμε κοινά χαρακτηριστικά με την Ιταλία και με την Ισπανία. Η εσωτερική μετανάστευση δική μας είναι πρόσφατη και όλοι έχουμε ακόμη κάποιες δεσμούς συμβολικούς, συναισθηματικού και υλικού με τον χώρο από τον οποίο καταγόμαστε εμείς, ε, ε, ε, ε, ε, οι γονεί μα οι μα, που είναι ένα πλεονέκτημα. Αλλά από το πλέον αυτό το πλεονέκτημα μόνο το ότι έχουμε ακόμα δεσμού υλικού, συστηματικού, μυθικούς και πραγματικούς, δεν φτάνει σαν κίνητρο για κάποιο νέο που είναι 25, 30, 35 χρονών να επιλέξει, να επιστρέψει στον τόπο καταγωγή των γονιών των παππούδων του. Ωραία, να κάνει αυτή την επιλογή σε σχέση με την επιλογή φεύγω στο εξωτερικό η οποία είναι μια ανοιχτή επιλογή, η οποία δεν θα κλείσει, θα παραμείνει. Δεν έχει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Οπόμενος, έχει, έχουμε βρισκόμαστε σε μια καμπή ιδιαίτερα δύσκολη πρέπει να, να, να επιλύσουμε δύο σημαντικά προβλήματα με περιορισμένους πόρους και φυσικά η ζυγαριά κατά τη γνώμη μου θα γύρει υπέρ των επενδύσεων, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να, να, να αποτρέψουν τις εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις τη κλιματική αλλαγή στις δύο μετροπολιτικέ περιοχές. Δηλαδή, είναι σε μεγάλο βαθμό νομοτελειακό, αν θέλετε, όπου έχει συγκεντρωθεί το 60% του πληθυσμού. Δηλαδή, έχετε 1,5 εκατομμύρια στη Θεσσαλονίκη και 3,5 εκατομμύρια στην Αθήνα, στην μετροπολιτικέ Μητροπολι... περιοχές, 5 εκατομμύρια, δηλαδή το σχεδόν το 50% του πληθυσμού, με συνταρακτικά προβλήματα τα οποία έρχονται λόγω και τη κλιματική αλλαγή. δεν βλέπω πώ θα μπορέσουμε να, έχουμε, να λύσουμε. Να λύσουμε να... Να δώσουμε απαντήσεις και στα δύο αυτά θέματα, Επαναλαμβάνω, για αυτό σας λέω, δεν είμαι και σιόδοξος, Είναι αποτέλεσμα μια πολιτικών που υιοθετήθηκαν με τα πολεμικά από το 1950 και μετά, η οποία οδήγησε σε μια κατάσταση για αυτή η οπέρα, την οποία πάμε να λύσουμε στη συνδεσμένιστερη περίοδο της ιστορίας μας όσον αφορά τη, τα περιθώρια που έχουμε για να δράσουμε. Και να αντιδράσουμε. Και αυτό και το μότο μας είναι «Rethink React». Ευχαριστούμε πολύ.